السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بكم متابعي نوتوكس صدرت قبل اسابيع نسخه جديده من برنامج المونتاج الحر والمجاني كيدللايف والتي تحمل رقم 2104 والتي اتت بالعديد من التحسينات والمزايا الجديده وسنتعرف على احدها في هذه الحلقه على ان نتطرق الى بقيتها في حلقه اخرى ان شاء الله وخاصية اليوم هي ميزة تحول الكلام إلى نص Speak to Text وكما هو مشار في وصف هذه الميزة فإنها تعتمد على عنصر خارجي يتم إضافته إلى البرنامج وتسمى VOSC وهي متاحة للكثير من اللغات مثل الإنجليزية والروسية والألمانية وغيرها وطبعاً ما يهمنا هنا هي اللغة العربية وهي من اللغات المتاحة أيضاً حيث أن هذا الأمر سيسهل عملية إضافة التعليق على اليوتيوب مثلا ليتم اعتماد عليه في الترجمة القائية لباقي اللغات كل ما علينا الآن هو القيام بتحميل الملف الخاص باللغة العربية أو الصوت العربي بعد الانتهاء من التحميل سنفتح برنامج كيدين لايف ثم نفتح إعدادات البرنامج ونذهب إلى خيار to Text. الآن نقوم بسحب ملف بوسك على برنامج كيدين لايف وإفلاته سيقوم بنسخ الملف المضغوط أو نقله إلى إعدادات البرنامج وهذه هي الرسالة أدناه باللون الأخضر تبين أن العملية تمت بنجاح بعدها نغلق هذه النافذة سنقوم باختيار مقطع الفيديو هذا لتجربة الأمر سأسحب المقطع المراد الحصول منه على نص إلى Timeline لإظهار خانة Subtitles أو التعليق نقوم بتفعيلها من هنا سيتم إضافتها إلى خيارات الخط الزمني أو Timeline بعدها سأقوم بتقليل جودة عرض المقطع لكي يعمل معي بسلاسة أكبر وهذا لن يؤثر على جودة الفيديو عند تصديره كل ما علينا فعله الآن هو النقر على هذه العلامة في الشريط الخاص subtitles. لنتطرق هذه النافذه بها عده خيارات الخيار الاول هو لتحديد لغه المقطع وذلك ان قمت بادراج اكثر من لغه من خلال ملف فوسك الخيار الثاني هو لتحديد هل سيقوم باستخراج النص من كل المقطع الخيار الثالث سيقوم من خلاله باستخراج النص من المنطقه المحدده فقط الخيار الرابع والاخير سيقوم باستخراج النص من جميع المقاطع على الخط الزمني او التايم لاين بعد تحديد الخيار المناسب نضغط على إجراء أو بروسيس وسيتم إظهار مدى تقدم العملية بعد الانتهاء يمكن تشغيل المقطع لتفقد مدى مطابقة النص لما جاء في المقطع الصوتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا ومرحبا بكم محبي ومتابعي طيور المغرب من خلال هذه الحلقة والخاصة بترويض الطيور، سأقدم لكم حيلة بسيطة من خلالها ستجعلون طائر الخاص بكم يقوم بالتفاف أو الدوران حول نفسه في غضون أيام قليلة باتباع الخطوات التالية. ويمكن القيام بتعديله مباشرة على برنامج كيدي لايف. كما يمكن القيام بتصدير ملف نصي لترجمة بامتداد SRT وتعديله. لتصدير المشروع بدون إدراج التعليق المكتوب افتراضياً مع مقطع الفيديو، يجب إزالة تفعيله من على لاين بعد تصدير المشروع، يكفي وضعه في نفس المكان مع الملف النصي وتشغيله عبر برنامج VLC لتشغيله مباشرةً. وكما تشاهدون كان النص المستخدم مطابق بشكل كبير لما جاء في الفيديو. احتاج مني لبعض التعديلات الطفيفة. وكلما كان جودة الفيديو أو الصوت كبيرة كلما كان الناتج أفضل. كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة أتمنى أن تكون مفيدة لكم شكرا لكم وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم